Haos în Polonia, legea care a declanat un scandal internațional a fost declarat parial neconstituțional. Procurorul General al Poloniei a considerat joi ca parcial neconstituțional controversata legea Holocaustului, menit să apare imaginea Poloniei în setere intate, dar care a provocat tensiuni aprinse cu Israel a sublinierei Ucraina, transmite AFP. Legea, intrat în vigoare la începutul lunii martie, prevede până la trei ani de închisoare pentru persoanele care vor atribui responsabilitatea sau co-responsabilitatea sau statului polonez pentru crimele comise de al treilea rei Opinia procurorului general Zvievăr Ziobro creează o surpriză, pentru ce acesta este un acela subliniereidin ministru al justiției, ale cerui servicii se află la originea legii respective. Într-un aviz publicat pe site-ul Tribunalului Constituțional, Parchetul General consider că articolul ce prevede urmărirea penală în setereinitate persoanelor care se fac vinovate de faptele enuncate este neconstituțional, subliniere ineficient, putând avea efecte contrare celor ceutate sublinierei, în final, se submineze autoritatea statului polonez, fiind contrar Constituției care interzice o ingering excesiv. Luând decizia să sancționeze comportamente, Legate de delicte comise în setere intate, independent de legea în vigoare în locul unde aceste fapte au fost comise, legislatorul nu a echilibrat corect raportul între nevoia de a proteja subiectul legii sub eficacității eficacitatea normei juridice, a notat parchetul general. Legea a provocat tensiuni puternice cu Israel, sublinierei cu numeroase organizații evreie, subliniere care repro var Azvar, subliniere Oviei ce neag participarea unor polonezi la Colocaust, sublinierei chiar ce impiedic pe supraviecuitorii evrei să, subliniere istorisească experiențele. Textul a declan subliniere atâns sublinierei în Polonia o dezbatere aprins, marcat de un val de declarații antisemite sublinierei de declarații controversate ale guvernului polonez, decis sublinierea sublinierei apere poziția. Legea a fost promulgată de presubliniere din Teleandrzești-Duda, care a trimis-o totul sublinierei la Tribunalul Constituțional pentru verificarea conformității textului cu legea fundamentală. Tribunalul Constituțional nu a stabilit deocamdată data examinării legii.